السلام عليكم ازيكم في حلقه جديده من حلقات امسية مساوي الحلقه بتاعتنا النهارده خطيره جدا جدا يا يعني تلحقها يا ما تلحقهاش ليه؟ لان احنا هنتكلم عن براند اتاك آه وزي ما بيقولوا كده في المثل اذا اتاك البراند اتاك نط من الشباك كي. طيب هنقول ايه هو البراند اتاك ازاي بتعمل ايه هي طرق ايه هي اساليبه ازاي نعالج المشكله ديت واهم حاجه ايه هي الوقايه وايه هي الاساليب الاحترازيه المفروض نعملها ونكون مجهزينها قبل ما يجينا البراند اتاك لو انت بتدير اي صفحات على الفيسبوك او بتدير اكاونت على اي بلاتفورمز ثانيه فانت مهم جدا انت تسمع الفيديو ده لان البراند اتاك هي حاجة كبيرة جدا هو اعتبر فيروس المفروض اه بناخله مصل وقائي في البداية طيب اولا ايه هو البراند اتاك؟ البراند اتاك هي حملة تشويهيه مقصود بيها اللي هي زعزعه صور صورتك في السوق او النيل منك او الحاق بيك اي ضرر من الخسائر. في اكثر من نوع للبراند آه اتاك، في البراند اتاك الفردي في البراند اتاك الفردي المؤثر وفي البراند اتاك الجماعي والبراند اتاك الجماعي المنظم. آه الأربع أنواع دولت بيخضعوا لقسمين رئيسيين هو القسم البراند اتاك الحقيقي والبراند اتاك الكيدي تعالوا بقى نشوف الفرق بين الأنواع ديت وازاي نعالج كل واحد على حده نبدأ بالنوعين الأساسيين عندنا في البراند اتاك هو البراند اتاك الحقيقي والبراند اتاك الكيدي البراند اتاك الحقيقي هو فعلا في هجوم عليك بسبب مشكلة عندك آه واحد من العملاء اتضايق موقف حصل أو حاجة أنت ما التزمتش بيها أو في عيب عندك في شركتك أو سنتر بتاعك أو مجموعة من العملاء مع بعضهم اتضايقوا من الموقف ده وحل المشكلة دي بتكون بالشفافية وإيه اتخاذ الإجراء المناسب والسليم وفي أسرع وقت ممكن البراند أتاك دي وده معروف من إسمه هو مجموعة من او ملائك كي حبوا يحفلوا عليك. ودولة ده غالبا بيكونوا منافسينك. فيبدأوا يتهموك في حاجة مش فيك. وتبدأ تشوف اكونتات انت عارف اللي هم منافسينك بس انت مش قادر تتكلم. وهي ديت اللعب كله في البراند اتاك بيكون في الجزئية ديت. ازاي تقدر تصد الهجوم الشديد والمنظم عليك من المنافسين بتوعك بالحاجات الكيدية بشكل شيك. شكل جميل جدا ويطلعك بأقل خسائر ممكنه الانواع اللي عندنا النوع الاولاني هو نوع الفردي وده بيكون واحد من عملاء ما عجبتهوش خدمة من عندك أو شاف موقف ما عجبهوش، أوكي؟ فبدأ مش لاقي مكان ينافس فيه عن غضبه فراح للميديا وبدأ يشتكيكه، أوكي؟ حل النوع ده بيكون على طول إن يكون في فريق مدرب من الكاستمر سبورت بشكل كويس عشان يقدر يحتوي العميل، ما بقولش يتقدم له تنازلات بس على الأقل خالص تعرف تحتويه بالشكل كويس ولو في لبس أو في اختلاط أو في سوء فهم تبدأ توضحه للعميل بتاعك بشكل كويس كده الفرد المؤثر هو نفس النوع بتاع الفردي هو برضه شخص واحد مع نوجوج الخدمة بتاعتك فراح يشتكيك على الميديا الفرد المؤثر هو الشخص ده ما بيكونش عادي هو بيكون شخص فيما شوية شخص مشهور عنده مجموعة من المحبين والمعجبين كتير شوية اثنين ثلاثة اربعة فالشخص ده لو بدأ يشتغل عليك وبدأ يشتكيك بشكل كبير فده هيسوء سمعتك بشكل فظيع جدا فالحل اللي انت تبدأ تصب اهتمامك على الشخص ده بشكل كويس ولو كان في فرد بيتابع المشكلة هيكون اثنين وثلاثة واربعة ومفيش مشكلة اللي انت تتابع مع الشخص ده بنفسك اوكي آه ولو الشخص ده اصر على عيناده لو ما كانش ليه حق طبعا فتقدر تستعين آه عليه بشخص تاني مشهور في نفس المجال وتبدا تشرح له الموقف والوضع اللي انت فيه عشان يقدر يتكلم هو كمان من ناحيته على صفحته فيكون في معادله متوازنه بين الاثنين براند اتاك او الهجوم الشائع والهجوم الشنيع اللي بيحصل عليك من الشخص المؤثر اللي عنده عدد كبير من المعجبين بشخص تاني برضو مؤثر بيتكلم بالحقيقه وبيوضح وجهه النظر بتاعتك. الجماعي الجماعي هو مجموعة بقى من العملاء اتفقوا مع بعض واتحدوا فبدأوا يعملوا عليك البراند اتاك وكل واحد زي ما نقول طلع بمشكلة طبعا لو في المشكلة دي حقيقية فبنضطر اللي احنا نروح نحل المشكلة مش نضطر ده واجب علينا اللي احنا نروح نحل له من المشكلة كل واحد على حده وفي الحالة دي بتجمع كل الفريق العمل بتاعك ويبدأ يتولى واحد واحد من الاشخاص ديت ويبدأ يحل معاه مشكلته ويكون جميل جدا لو تقدر تسجل مع باقي الناس دي كلها بعد ما تتحل مشكلتهم بمنتهى البساطة دي لو كانت فعلا مشكلة حقيقية لكن لو ما كانتش مشكله حقيقيه فكده دخلنا في القسم الثاني بالبراند اتاك هو البراند الاتاك الكيدي والبراند اتاك كيدي ومشكله غير حقيقيه وعامل جماعي ده بيكون داخل فيها المنافس. ده كان الجماعي وده كان الجماعي الحقيقي لكن لو كان بقى جماعي منظم وكان كيدي ده غالبا بيكونوا المنافسين بتوعك او على الاقل خالص بيصطادوا في الماء الراكده بيشوفوا اي نقطه ضعف فيك او اي هجوم حصل عليك ويبداوا يجمع نفسهم ويبداوا يعرفوا هيضربوك ازاي ويعملوا حملات منظمه جدا عليك عشان يبداوا يوقعوك ودولت حلهم في الطرق اللي احنا هنقولها اللي احنا نعرف اصل المشكله ونحدد الاساليب بتاعتهم اللي هيستخدموها في عمل براند اتاك عليا وفي كل اسلوب من الاساليب اللي هم هيتبعوها بيكون ليه حل واستراتيجي معين نبدا نشتغل عليه. اساليب عمل براند اتاك عليك بيكون عن طريق ريفيو كتابه ريفيو مسيئه ليك او هجوميه كومنتس بيجز uh, يعملوا بيج باسم الصفحة بتاعتك وتكون صفحة موسيقى ايفنت، جروب، okay. uh, رسائل اسميس، رسائل uh, موجهة لعملائك على كل وسائل الميديا او بتوصل في بعض الاحيان الايميلز اوكي okay. و على الموبايل طيب. ازاي نتخطى المشكله دي كلها؟ بتكون بدراسه الموقف رقم واحد بتحدد المشكله بتحط بتحدد اصل المشكله ورقه وقلم وتقوم كاتب المشكله الاولانيه اللي هم بيهاجموني والرد الامثل ليها ايه؟ طيب قبل ما تحل اي مشكله لازم بتجمع فريق العمل بتاعك كله في وقت واحد عشان تبداوا تنظموا الرد بتاعكوا او تنظموا صد الهجوم والدفاع بشكل كويس جدا لان اي غلطه في الوقت ده بتكون محسوبه عليك واي تجاهل بتعمله برضو بيكون محسوبه عليك واي تسرع بيكون محسوب عليك فلازم تكون منظمين ايه اللي هيتم بالظبط واللي انتوا هتتفقوا عليه. بتجمع فريق العمل بتاعك بتبداوا تحددوا المشكلة سواء مشكلة او اتنين او ثلاثة او اربعة دولة صلب المشكلة او العمود الرئيسي وتبدأوا تحلوا المشكلة وتقترحوا حلول وتبدأوا تنزلوها على الميديا وتبدأوا تتواصلوا بشكل كويس مع عملائكم باكونتات حقيقية لفريق العمل بلاش الفيك اكاونت بلاش اجيب اكاونتات وهمية واخش امدح في نفسي لان الكلام ده بيتعرف وهيكون شكلك وحش قوي لا كانت عادي جدا، فلان اللي هو الكاستمر الصفحة، فلان بتاع شركة كذا المدير المبيعات أو مدير التسويق وداخل بيرد بنفسه على العملاء وبيوضح لهم أصل المشكلة، ولو كانت مشكلة فعلاً حقيقية بنقول لهم إحنا هنقدر نرد عليها إزاي. ده أسلم وأوقع جدا للعملاء، لو أنت غلطان للمرة التانية بقول لك اطلع واعترف وقول يا جماعة فعلاً أنا غلطان. اوكي حل الموضوع ده او احنا في طريقنا لحل الموضوع العملاء هيحترموك جدا في الحته دي. السوشيال ميديا زي ما بنقول هي اوضتين وصاله او اوضه ونص صاله. يعني اي حاجه تكون متشافه فيه. خد بالك وخلي بالك ان العميل بتاعك او الفانز بتوعك هم اذكياء جدا جدا جدا. الحاجة اللي بعد كده ما ينفعش تتجاهل المشكلة وتتجاهل البراند اتاك اللي بيحصل عليك بحجة ده هو صغيرين ما يهمونيش في حاجة لا الحاجة الصغيرة ممكن تكبر معاك كتير يعني ما تنزلش دعاية ما تنزلش بقى اعلانات ما تنزلش ان انت بتعمل حاجة تانية جديدة وتتجاهل اللي في عندك مشكلة والدنيا مقلوبة عليك لا خش رد عليها خش فرمط الموضوع ده بشكل كويس لو في حد مسؤول في الشركة أو السنتر أو المركز أو المصنع أو المكان بتاع البراند ده يطلع يتكلم باسم وصفه رسميه وايه الاجراءات اللي اتخذت عشان نحل المشكله ديت. دي كانت حلول البراند اتاك واللي نقدر نعمله. اخر حاجه اوعى تحذف اي كومنت او اي او تحجر على اي راي من اراء عملائك طالما ما اساءش طالما ما شتمش طالما ما غلطش في اي حاجه فما ينفعش تحذف الكومنت بتاعه دي مش البروفيشنال بتاعه السوشيال ميديا. ايه خد برنت سكرين بس لو شتم او اساء او ما الى ذلك لان ده ما ينفعش يصح اللي هي تتعرض خد برنت سكرين وعينها معاك عشان لو اعترض بعد كده انتم بتمسحوا الكومنتات لا احنا ما بنمسحش الكومنتات احنا بنمسح الحاجات المسيية عشان مش عايزين نوريها لبعض اه للناس الثانيه اللي عندنا على الصفحه حفاظا على مشاعرهم. شكرا جدا ليكو أتمنى إن أنا أكون فاتكو في بعض العناصر البسيطة جدا اللي اتكلمنا عليها النهاردة، لو حد عنده مثال لبراند أتاك اتعرض ليه قبل كده أو شاف حد اتعرض ليه وشاف حاجة أو رد كويس من الأدمنز عملها ممكن يشاركنا في كومنتات على الفيديو ده عشان نقدر نجمع أكبر قدر ممكن من رأي، شكرا جدا ليكم. شك إن شاء الله على خير في أمسية جديدة.